شکریہ کا بتاؤ و رستہ میں چاہتا ہوں جب پلیز سامنے آ جائیں کہ کبھی بھی اس ملک کی تاریخ میں کسی بھی پارٹی کے لیڈر نے اپنے لوگ جن کو ٹکٹس ملنے ان سے اس طرح کی باتیں کی جو بھی میں آپ سے کرنے لگا اس لیے میں چاہتا ہوں اعظم اور اس لیے اس لیے پاکستان شکریہ میرا مقصد آج آپ کو بلانا بڑا خاص مقصد ہے ذرا مہربانی کر کے تب خاموشی سے سننا آپ کی میری بات خاموشی سے آرام سے تحمل سے خاموشی سے کیونکہ ہمارا ملک اپنی تاریخ کے اس مرحلے پہ کھڑا ہے کہ یہ دونوں طرف جا سکتا ہے یہ وہ جو پاکستان کی خواب ہے جس کے لیے اتنے لوگوں نے قربانیاں دی یہ اس خواب کی طرف بھی جا سکتا ہے اور یہ تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے نماز میں ہم یہ کہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نے نیمتے بخشی ان کے نہیں جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے ہر وقت انسان کو ان دو راستوں کے اندر فیصلہ کرنا پڑتا ہے نماز ہی آپ اس لیے پڑھتے نہیں تو نماز کیوں پڑھیں نماز میں تو اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں باقی تو اس کا شکریہ ادا کرتے اس کی تعریفیں کرتے مانگتے تو آپ وہ راستہ ہے جو انسان کی عظمت کا راستہ ہے وہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے اس سے بچانے کے لیے آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہے یہ یاد رکھیں کہ آنے والی اس ملک کی نسلیں اگر آپ اس جتو جہد میں کامیاب ہو گئے تو وہ آپ کو وہ لوگ سمجھیں گے کہ جنہوں نے قائد اعظم کا پاکستان بنایا اور اس لیے آپ کی یہ جو وقت ہے اس کی اہمیت آپ نے یہاں پچھاننی میں نے اس لیے آپ کو آج یہاں بلایا کہ عموماً تو پارٹیز ہم سب کے سامنے کیا ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں الیکشن جیت جاؤں اس کے بعد الیکشن جیت کے میں اپنا ڈپٹی کمشنر اپنا تھاانے دار رکھوا لوں کٹواری اس کے بعد کوشش ہوتی ہے شاید وزیر بن جاؤں وزیر بن کے سوچتا ہوں میرے لیے کیا بہتری ہے میں اپنے آپ کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں اپنے حلقے کا سوچوں ڈیولپمنٹ فنڈ لگاؤں تاکہ میں اگلا الیکشن جیت جاؤں پاکستان کی تو یہ سیاست رہی ہے میرے چھبیس سال میں میں ہمیشہ دیکھتا رہا کہ ہماری کیوں نہیں لوگوں کو سمجھ آتی کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے دنیا آگے چلی گئی ہے میں نے چھبیس سال میں کیا دیکھا کہ ہندوستان ہماری آنکھوں کے سامنے آگے نکلا اسی کی دہائی تک اب میں جب ہندوستان میچ کھیل کے آتا تھا پاکستان تو لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے میں امیر ملک میں آ گیا ہوں نبے کی دہائی میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو آگے نکلتے دیکھا لیکن جو سب سے تکلیف دہ چیز ہمارے لیے ہونی چاہیے کہ بنگلہ دیش جب وہ بنگلہ دیش بنا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہتے تھے جی دیکھیں شکر الادا ہوا ہمارے اوپر بوجھ تھا آج بنگلہ دیش آگے نکل گیا سو اور جدھر انہوں نے پوچھا دیا پاکستان یہ وقت ہے آپ سب کے اوپر اللہ نے بڑی ذمہ داری لگائی کہ اس وقت پہ اگر ہم صحیح معنی میں جدوجہد کر گئے تو یہ ہم اب ملک کو نکال دیں گے کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ملک پہ ہو گیا ہے کہ ان پاکستانیوں میں شعور پیدا ہو گیا ہے جاگ گئی حقام میں میں پہلے جو میں अ... بس بس میں بھی بس میں ابھی جو بات کرنے لگا ہوں سب سے پہلے میں یہ جو یہاں گھر میں پچھلے چالیس گھنٹے جو میں دیکھا ہے اس گھر کے اوپر جس طرح کا حملہ کیا گیا ہے تو میں کئی دفعہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اتنی زیادہ فوج بلا لیا یعنی ہزاروں لوگ پہنچ گئے فوجی پولیس والے رینجر پہنچ گئے اور یہ میرے گھر پہ ایسا حملہ ہوا کہ میں سمجھا میں کوئی دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بیٹھا ہوا ہوں یعنی آرمڈ کار منگوا لی آرمڈ کار سوچے کہ ایک پولیٹیکل آدمی ہے پچاس سال سے قوم مجھے جانتی ہے پچاس سال سے مجھے جانتے کسی اور پاکستانی کو اتنا دیر سے نہیں جانتے ایک دفعہ مجھے کوئی بتائے کہ میں نے کبھی قانون توڑا ہو اس ملک میں عوام اس آدمی کو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں پیسہ دیتی ہے چندہ دیتی ہے مجھے دیتی ہے تین تیسرا ہسپتال وہاں سب سے بڑے خیراتی ادارے ہیں اس ملک کی تاریخ ایک یونیورسٹی نمل دوسری ابھی القادر سب خراتی غریبوں کے لیے اور جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہو اس کو فوج پکڑنے آ جاتی ہے لوگوں کی یہ پولیس کی اور رینجرس کی جرم کیا آتا تھا کہ پہلے سب سب سمجھ جائیں کہ پراپرگینڈا ہو رہا ہے اور اصل کیا ہے جرم یہ تھا کہ اٹھارہ تاریخ تک میری بیل تھی چودہ تاریخ کو پولیس پہنچ جاتی ہے مجھے تو پتا تھا کہ اٹھارہ کو میں عدالت میں جانا ہے چودہ کو پولیس پہلے پہنچ جاتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں جج ان سے پولیس سے پوچھتا ہے کہ جب اٹھارہ کی آپ نے پیش کرنا عدالت میں اور کیوں آئی تھی عدالت میں پیش کرنے کے لیے تو تین دن آپ نے اسے کیا کرنا تھا یہ جج پوچھتا ہے اس سے مجھے پتا کیا کرنا تھا انہوں نے وہ کرنا تھا جو آزم سواتی سے کیا اور جو شباز گل سے کیا اور جو بدتم اس ملک کی تاریخ کا جو میری زندگی میں میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا جو انہوں نے اس درویش اس ملنگ ذلے شاہ سے جو انہوں نے کیا یعنی میں تو سوچتا ہوں ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے کہ ایک ایسا آدمی جو جس نے کبھی زندگی میں سوائے پیار کے اس کی زندگی میں تھا ہی کچھ نہیں اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا صرف آپ پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھ لیں اس کی کہ اس آدمی سے اس بچارے درویش سے انہوں نے کیا کیا کے خون سے دلشان دلشان بس بس بس پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھیں کہ اس کا سر پھاڑ دیا اس کا اسکل توڑ دیا اس کی اس کا جگر انہوں نے اتنی کیا مارا اس کو کہ وہ سارا اندر سے انٹرنل بلڈنگ اس کی اسپرین پھٹ گئی اس کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر تشدد کیا اس کی کمر پہ مارا یعنی کون سے لوگ یہ کر سکتے ہیں انسانوں پہ اور پھر یہ بے غیرت آئی جی کو شرم نہیں آئی اور اپنے ساتھ بٹھا کے جھوٹ بولتا ہے کہ جی ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہو پہلے میرے اوپر تین دو لگاتے ہیں قتل کا مقدمہ تین دن کے بعد کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں یہ انسان نہیں سمجھتے لوگوں کو یہ حوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں نہ ان میں انسانیت ہے نہ ایمانداری ہے نہ قابلیت ہے اور ڈرے ہوئے ہیں ایک چیز سے کہ کہیں الیکشنز نہ ہو جائیں کہ عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے بس اس کی وجہ سے اب سنیں سنیں ذرا جب وہ یہاں پہنچ گئے اور مجھے پتا چلا اتنی فورس لے کے کیونکہ ہم تو سمجھ رہے تھے اٹھارہوں کو میری بیل ہے تک پروٹیکٹو بیل ہے اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے پرزیڈنٹ کو میں نے بٹھا کے اشورٹی بانڈ دیا اس نے جا کے اپنی اشورٹی دی کہ عدالت میں یہ پریزنٹ ہو جائے گا جب یہ ہو گیا تو قانون تو واضح ہے کہ ایک دفعہ اشورٹی بانڈ مل جائے تو آپ کو ریسٹ کر نہیں سکتے پہلے وہ ڈی آئی جی نہ ملے اس کو تب ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کی نیت خراب تھی یہ کوئی قانون لیکن کرنے امپلیمنٹ کرنے نہیں آئے تھے یہ مجھے جیل میں ڈالنے آئے تھے اور جیل میں کیوں یہ پوری کوشش ہو رہی ہے ڈالنے کی کیونکہ لنڈن پلان کا یہ حصہ ہے ان نواز شریف کو شورٹی دی ہوئی ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے یہ اس کا حصہ ہے اس پہ قانون کا کوئی حصہ نہیں ہے اور پانچ اور کیس کر دیے ہیں پچاسی کیس ہو گئے میرے یہ پہلی یہ پہلی میری سینچری ہوگی کیسز کی اور میں نے بڑے سینچریز کی ہوئی ہے اب سنیں بس بس بس سنیں ذرا ضروری ایک بس اچھا اب سنیں ذرا ذرا غور سے سنے میری بات کیونکہ میں نے آپ کو پھر سے خاص وجہ سے بنایا میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں پچاسی کیسز ہیں ایک کیس میں بھی یہ کوئی بھی میرا غیر قانونی چیز ثابت کریں گے ان کو آگے جانے کی ضرورت نہیں میں ہی چھوڑ دوں گا پالیٹکس سو... بس بس ایک منٹ سن سن سن اب اب میری بات سنیں غور سے دیکھیں ان کا تو ہمیں نیت سمجھ آ گئی ہے نیت یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالو ایک دفعہ وہ جیل میں چلے بلوچستان لے جاؤ اور ایک کے بعد دوسرا کیس پہ اس کو وہی رکھو اور اس کے بعد عمران خان کو جیل میں ڈال کے الیکشن کروا دو تاکہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو جتا دیں گے یہ ان کا پلان ہے ہمارا پلان کیا ہے ہمارا پلان یہ ہے کہ سب الیکشن کی آپ جتنے بھی آئے ہیں میں اب آپ کے جو ٹکٹ ہیں ایک ایک کا ٹکٹ میں نے خود اپنی طرف سے پہلے ہمارے ٹکٹ میں اور لوگ اور لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا تھا ٹکٹ دینا لیکن مجھے پتا ہے دو اٹھارہ کے ٹکٹ بڑے غلط بانٹے گئے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ اس میں بدنیتی بھی تھی اور پیسہ بھی چلا تھا کئی جگہ پہ اس, لیے اس باری ٹکٹ میں خود دے رہا ہوں میری کوشش ہوگی جدر جدر مجھے شک ہے میں آپ کے انٹرویوز کروں گا خود کروں گا اور میری یہ کوشش ہے نہ میرا کوئی فیورٹ ہے نہ میرا کوئی رشتہ دار نہ میرا کوئی دوست میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ ہے وہ میں اس کے مطابق ٹکٹ دوں گا میرا دس سال میں کرکٹ کیپٹن رہا غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن آج تک دس سال میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس نے میرٹ کے علاوہ ٹیم سلیکشن کی ہے میں آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ میرٹ پہ کروں گا لیکن میں نے آپ کو آج ایک خاص بات کے لیے بلایا دیکھیں ہم ساری چیزیں کرتے ہیں پالیٹکس میں بھی آتے ہیں وزیر بننا چاہتے ہیں وزیر بننا چاہتے ہیں اچھی چیز ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کیا آخر میں ہم تین چیزوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں یا ہم پیسہ بنانا چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنا رسک میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہے دوسری عزت ملتی ہے ڈی سی سلام کرتا ہے پولیس والے آگے پیچھے وہ بہت بڑی ہے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم ایم ایل اے بن جاتے ہیں وزیر بن جاتے ہیں یہ دوسری وجہ ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے اگر میری لڑائی ہے علاقے میں دشمنی ہے تو جیسی مجھے میں الیکشن جیتتا ہوں سٹیٹ کی میرے پاس پاور آ جاتی ہے مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے یعنی میرا جب عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے میری زندگی بھی بچ جاتی ہے یہ اصل میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے انسان اپنی بزنس میں بھی اوپر جاتا ہے پالیٹکس میں زندگی میں محنت کرتا ہے دیکھیں میں آپ اپنی زندگی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے جو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے موت کا یہ ایک ایسا خوف ہے جو انسان کو غلامی بھی انسان قبول کر دیتا ہے موت کے خوف سے بلکہ بد بدترین غلامی انسان کی ہوتی ہے جو وہ خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ نہیں کھڑا ہوتا میں مثال دیتا رہتا ہوں کوفہ کے لوگوں کی کہ ان کو پتا تھا حضرت امام حسین حق پہ کھڑے انہیں پتا تھا کہ وہ اصول اور سچ پہ کھڑے لیکن جزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ وہ پچھتا رہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا تو یہ جو خوف ہے جب میں مدینہ کی ریاست کی مثال دیتا ہوں تو اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دنیا کے تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا اور یہ تاریخ کا حصہ ہے 625 میں جنگ بدر 313 11 سال کے بعد یہ یہ ہسٹری کا حصہ ہے ورلڈ ہسٹری کا 625 سو جنگ بدر 636 میں رومن امپائر گھٹنے ٹیکتا یاربک پہ چھ سو ستائیس میں دوسری سپر پاور پرشن امپائر کچھیا میں گھٹنے ٹیکتا ہے یہ ہیومن ہسٹری میں گیارہ سال میں کدھر تین سو تیرہ اور کدھر دو سپر پاورز گر جاتی ہیں یہ کیا ہوا تھا سب سے بڑی چیز انسانوں کے خوف ختم کر دیے تھے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے قرآن کی کئی آیتیں جب گھبرائی ہوئی تھی جنگ خدلق پہ بہت بڑی فورس آ ان کے خلاف کنفیڈریشن تھی تو قرآن کی آیت آئیت آئی کہ کتنا ان کے اوپر پریشر تھا کہ اب کیسے ہم بچیں گے ادھر آیت آئے کہ کیا تم اگر تم بھاگ جاؤ گے تو کیا تم زندہ رہ جاؤ گے کیا تم اگر اللہ نہ چاہے تم زندہ رہ سکتے ہو اور اگر وہ نہ چاہے تو تمہاری کوئی جان لے سکتا ہے خوف دور کر دیے وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے جو ساری دنیا میں پھیل گئے جو میں نے یہاں باہر دیکھا آپ یقین کریں کہ میں تیار تھا اپنا بیگ پکڑ کے میں نے کہا میں لوگوں کو میں زخمی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ادھر سے فوج آ رہی ہے جس طرح کو کشمیر فتح کرنے آ رہی ہے رینجرز آ رہے ہیں ادھر سے پولیس اور یہاں چند اتنی ٹیئر گیسنگ کی کہ ہم اندر نہیں اندر کمرے کے اندر ہمارے لیے مشکل تھا اس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا اور وہ چند میں آج ان کو سلام کرتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں لڑکے سنیں سنیں اور کیوں وہ کھڑے ہوئے میں جب یہاں سے تیار تھا میں نے کہا میں اب جاتا ہوں پولیس کو پکڑاتا ہوں وہ سارے نے دوبار بن کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا یہ آپ کو تشدد کریں گے مار دیں گے زیر دیں گے جیل میں وہ کھڑے ہو گئے سارے اور جو وہ لڑے ہیں میں آپ کو بتاؤں اتنی پولیس بندوقیں چلا رہے ہیں وہ بےچاری سماپیا وہ دیکھ رہے ہیں عورت آ رہی ہے نشانہ لے کے اس کے اوپر وہ کارتوس چلاتا ہے یعنی یہ کدھر ہوتا ہے ایسے وہ کون سے ہم ظلم کر رہے تھے کیا کر رہے تھے پولیٹیکل لوگ ہیں پاکستانی ہے آپ دیکھیں یا تو وہ لگ رہا تھا فلسطین ہے اور یا لگ رہا تھا مقبوضہ کشمیر ہے کس طرح کے جب میں کہہ دیا کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں میں کس لیے آ رہے تھے کہ 18 میں عدالت میں جا رہا میں نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں شورٹی بانڈ اس کے باوجود ان بدنیت تھے جیل میں لے جانا چاہتے تھے انہوں نے عدالت میں پیش نہیں کرنا تھا ان کا پلان وہ لنڈن پلان یہ ہے کہ عمران خان کو وہ جو بگوڑا بیٹھا ہوا ہے اتنا ڈرا ہوا ہے کہ پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالو پھر میں آؤں گا اس کو میں آج پہ دوں لنڈن میں کہ مجھے جیل میں بھی ڈالو نا جو نواز شریف تمہارا اس بار استقبال ہوگا تمہارے ہوش و باز اڑ جائیں گے اچھا اب جو وہ نوجوانوں نے جیل میں نہیں ڈالنا تو جو وہ نوجوانوں نے جس طرح کھڑے ہوئے اور میں کوئی سویا نہیں صبح کے بارہ بجے ایک بج خواتین بھی بارہ ایک بجے تک ساری رات جاگے رہے تھوڑے سے لوگ تھے کئی دفعہ کیونکہ نے اتنی ٹیئر کیسے کہ کی لوگ بےچارے برداشت نہیں کر سکتے تھے اس کے باوجود جس طرح جس جذبے اور جنون سے کھڑے ہوئے ہیں میں آج ان کو صرف اس لیے سلام کرتا ہوں کہ یہ جو یاد رکھیں کوئی چیز جذبے اور جنون اور ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا چاہے <صحیق> <ắng> سب سے سب سے پانچ ہزار پولیس جمع کر کے لے آئے اور رینجرز کر لیں اور رینجرز یعنی رینجرز کا کیا کام ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کے اوپر وہ پہنچ جائیں وہ ہمیں اس طرح کرے جس طرح کہ ہم کوئی دشمن ہیں یہ قوم اپنی فوج سے کیوں پیار کرتی تھی اس لیے کرتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دفاع کریں گے تو کیا ہم کوئی دشمن ہیں ملک کے یہ جو چور اوپر بٹھا دیے ہیں جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں چوری کر کے پیسہ باہر ان کی ان کی عیدیں باہر ان کے علاج باہر ان کی شاپنگ باہر ان کے ٹبر سارا باہر ان کے ان کے لیے کھڑے ہو کے اور ہمارے جیسے لوگوں کے اوپر اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھلا رہے ہیں اپنے اپنی سب سے بڑی پارٹی کو اپنے ادارے کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں یہ تو کوئی دشمن دعا کرے گا کہ پاکستان میں یہ ہو جائے یہی اس پاکستان میں ہوا تھا کیا ہوا تھا کہ سب سے بڑی جماعت کے خلاف ہم نے فوج کھڑی کر دیں تو کیا سبق نہیں ملا کہ ملک ٹوٹ گیا تھا اور اگر آج سب سے بڑی پارٹی جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے ایک فیڈرل پارٹی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے اگر پہلے اس کے لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی اس کے بعد اس کے بعد ڈرامہ ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ جیسے ہم کوئی دہشت گرد ہے اور یہ اوپر والے چن چن کے وہ پولیس والے لے کے آئے ہیں جو جرائم پیشہ ہے ان کے اوپر ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ پچیس میں کو انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا ان کو نہ لے کے آئے انہیں کو لا کے اوپر بٹھا دیا اور پھر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جب خوف دیکھیں گے پولیس دیکھیں گے تشدد دیکھیں گے بھاگ جائیں گے اب بھاگنے والی قوم نہیں رہ گئی یہ وہ قوم ہے جس میں شعور آ گیا یہ وہ قوم ہے جو پچھلے گیارہ مہینے میں میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میری قوم بھی اس طرح جاگ جائے گی جاگی ہوئی قوم ہے اور بس بس اور اور جو سب سے بڑی مجھے خوشی ہے کہ لا الا اللہ کا اندر دلوں میں جا رہا ہے اس کا مطلب آزاد کر رہا ہے انسانوں کو یہ میری آج بات سن لے اگر اللہ آپ کو آزاد نہیں کرتا اس کا مطلب ابھی آپ کے دل میں نہیں گئی زبان پہ ہی رہ گئی ہے یا کرا وہ تو وہ یا کرتا آزاد کرتا ہے انسان کو میں چھبیس سال سے اپنا نصب الحم بنایا کہ اللہ صرف میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرے سے ہی مدد مانگتا ہوں کسی کے اور سامنے نہیں جھکتا یہ وہ قوم ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں گورنمنٹ جاتی ہے الیکشن جیتے ہار ہوتی ہے لیکن جب عوام میں قوم بن جاتی ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جرمنی اور جاپان تباہ ہو گئی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد دس سالوں میں پھر کھڑے ہو گئے اور عظیم قومیں میں بن گئی کیونکہ قوم ہیں ہم ابھی تک قوم نہیں بنے تھے یہ تو میں حاجی صاحب کا خاص شکر گزار ہوں کہ اس نے ہماری گورنمنٹ مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے جو کہ اس نے قوم کو جگا دیا گورنمنٹ سے جائے قوم تو بنا دیا اس نے ہمیں اس لیے سب سے پہلے موت کا خوف پھر عزت پھر عزت اب یہ سنیں میں جب سے پالیٹکس میں ہوں چھبیس سال جتنی میری کردار کشی کی گئی ہے اس ملک میں میں گارنٹی کرتا ہوں کہ کبھی کسی کی نہیں کی گئی مجھے تو خیر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا کتاب چھپوا دی پچھلی الیکشن سے پہلے کسی سے پیسے دے کے ہر کا انہوں نے جو میرے اوپر اچھالا ہے گاند مجھے صرف تکلیف یہ ہے کہ بشرا بیگم کو جو انہوں نے ایک پلان طریقے سے ان کے خلاف کیمپین چلائی ہے ایک وہ خاتون میں اپنی زندگی میں اگر کسی انسان کو سمجھاؤں کہ وہ میرے سے بہت آگے ہے ایمان میں وہ بشرا بیگم ہے اب اس کی جو کردار کشی کی گئی جو خاتون نہ کبھی ڈنر پہ جاتی ہے نہ کسی شادی پہ گئی ہے پانچ سالوں میں نہ کوئی بار لندن گئی ہے نہ کوئی اس کو شاپنگ کا شوق ہے نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر جو انہوں نے کیا پلان کر کے لیکن میں ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھے میں آپ کے سامنے وہ انسان کھڑا ہوں جو ثابت کرتا ہے کہ انسانوں کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو جتنا اتنا ان کا پیسہ ہے ساری تو تقریبا ٹی وی چینلز خرید چکے ہیں یہ ہر روز وہ ہمارے گیس پروپکیٹ نہ کرتے کیا فرق پڑا ہے وہ چینلز کوئی لوگ نہیں دیکھتے سو ذرا میری بات ہمیں یہ خوف نکل جانا چاہیے کہ میں اگر وزیر بنوں گا یا ایم بنوں گا یا ایم پی اے تو مجھے عزت زیادہ مل جائے گی بلکہ جتنا جتنا آپ کو اللہ نوازتا جاتا ہے آپ کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے ذلت <سؤال> زیادہ ملتی ہے اگر آپ جو لوگوں سے وعدہ کریں وہ پورا نہیں کرتے جتنی ذمہ داری جتنا اوپر لے کے جاتا ہے اتنی آپ کو زیادہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے اللہ آپ کے اوپر سو اسی یہ بھی غلط فہمی نہیں تو یہ سارے جو چور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو سارے ملک میں سب سے زیادہ عزت ملنی چاہیے جو تیس تیس سال اقتدار میں بیٹھے رہے ہیں لوگ گالیاں نکالتے ہیں آج کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر نکلیں گے لوگ انڈے ماریں گے ان کو کیونکہ ذلت اور عزت نہ پیسے سے کسی کو ذلیل کرا سکتے ہیں نہ کوئی پوزیشن آپ کو عزت دے سکتی ہے اور جو آخری چیز ہے رسک دیکھیں میں پھر آپ کے سامنے وہ کھڑا ہوں ورلڈ کپ جب ختم ہوا تو میں نے ہاسپٹل بنانا تھا میں نے وعدہ کیا ہوا تھا تو میں نے کبھی ورلڈ کپ جیتے حالانکہ جو کرکٹ میں اللہ نے مجھے پوزیشن دی تھی جو میرا جو مقام بن چکا تھا مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تھوڑی دیر سال کے اندر کوئی کرکٹ کے اوپر بات چیت کر کے میرے پاس کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی کوئی میں نے کام نہیں کیا صرف پہلے میں ہسپتال بنانے پر لگ گیا اس کے بعد چھیانوے کے اندر پولیٹیکل پارٹی لگی سارا وقت اس میں اور ہسپتال میں نکل گیا لیکن آج تک میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے مشکل ٹائم آئے پیسے ختم ہو گئے کبھی مجھے اپنی ضروریات کے لیے جو پیسے چاہیے تو اس میں کبھی نہیں آئے کیونکہ رس تو لا دیتا ہے اس کو تو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا جب میرا پیسہ ختم ہونے چل... لگتا تھا کوئی سیریز آتی تھی وہ کہتے تھے جی عمران خان یہ کرکٹ کے اوپر آپ تبصرے کرتے وہ تبصرے کرنے میں سال کا ہی خرچہ نکل جاتا تھا پانچ دنوں میں یا پھر کوئی پرابلم میرا گھر بنا رہا تھا پھر ہو گئے پھر ایک دم آیا جی وہ ہندوستان سے بیچ آیا انہوں نے کہا جی اتنے ہفتے کے لیے آئے میں نے کہا میں نہیں جا سکتا میرے بچے آ رہے ہیں انہوں نے کہا اچھا پانچ دن دے دیں پانچ دنوں میں میرے دو سال کے پیسے نکل گئے خرچے نکل گئے یہ میں یہ دیکھیں یہ ایسے نہیں ہوتا اوپر والا کرتا ہے ریسٹ کبھی بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا یہ موت کے خوف کے بعد یہ ٹریپ ہے کہ میں اب یہ جو, جو کر رہے تھے ہمارے ساتھ جس طرح کی انہوں نے آپ بندوق چلا رہا ہے عورت وہ بےچاری سماویہ کے اوپر ایک نشانہ لے کے بندوق چلا رہا ہے وہ کون سے خطرے میں ایسی خاتون چلی آ رہی ہے کیا ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے کیا ان کو نہیں پتا کہ تم کوئی بھی آرڈر غلط فالو کرو انلیگل آرڈر تم ذمہ دار ہو کوئی آپ کو چیز اجازت نہیں دیتی کہ آپ قانون توڑیں نہتی خاتون کے اوپر بندوقیں چلا رہا ہے یا وہ پچیس مئی میں جو انہوں نے کیا یا لوگوں کے گھروں میں تین تین بجے گھس کے عورتوں کے سامنے انہوں نے لوگوں کو ہراسا کیا کیا یہ قانون اجازت دیتا ہے نہیں دیتا اور اس لیے انہوں نے کیا کیا انہوں نے صرف اپنی نوکریوں کے لیے وہ آرڈر فالو کیے جو الیگل تھے ایک زندہ قوم میں کبھی یہ آرڈر فالو نہ کیے جاتے میں برطانیہ کا آپ کو بتا دوں میرا وہاں بڑا ٹائم گزرے کبھی کسی نے پولیس نے کبھی ایسا کام نہیں انہوں نے کہنا تھا یہ قانون اجازت نہیں دیتا میں انہوں نے نہیں کرنا تھا یہ جو غلط کام کرواتے ہیں اوپر سے گندے قسم کے جرائم پیشہ لوگوں کو آئی جی اور سی سی پی او کو اوپر بٹھا کے یہ کسی بھی ملک جدھر حقیقی ازادی ہو جدھر قانون آپ کے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کو حفاظت کرے کبھی نہیں ہوتا اور یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی ضمیر کو کمپرومائز کرتے ہیں رسک کے لیے ہمیشہ مجھے موقع ملے ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی اب ساؤتھ افریقہ آ جائے کرکٹ کھیلنے کے لیے ہم بڑے پیسے دیں گے تو بہت پیسے دیتے تھے تب میں جب جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا کیونکہ ساؤتھ افریقہ بینڈ تھا اس کے اوپر بینڈ لگا ہوا تھا تو وہ جو پلیئر وہاں جاتا تھا بڑے پلیئر اٹریکٹ کرتے تھے بڑے پیسے آفر کرتے تھے ہمیشہ یہ آپ کے راستے میں دو راستے آئیں گے جب آپ کے ضمیر کا سودے کے لیے آپ کو کوئی پیسے آفر ہوں مجھے جو میں پہلا ٹیسٹ لاہور میں کیپٹن کر رہا تھا مجھے ہندوستان سے آئے جی تم ایک ٹاس ہمیں بتا دو یعنی کہ ان کے ساتھ مل کے ٹاس کا فیصلہ بتا دو ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے بڑے پیسے تھے ان دنوں میں تو یہ آپ کے لیے ہمیشہ آپ کا اللہ ضمیر ٹیسٹ کرے گا اور ان شاء میں سے جو پاور میں آئیں گے جن کو موقع ملے ایم پیز وزیر بنیں گے میری ایک آج بات یاد رکھ لینا عزت آپ کے ہاتھ میں ہوگی جو دیانتداری سے عوام کی خدمت کرے گا جو آپ وعدہ کر کے ایم پی اے بنتا ہے کوئی وعدہ کر کے ایم پی اے ایم اے نہیں بنتا کہ جی میں فکر نہ کریں میں جا کے بڑا لوٹوں گا پیسہ یا کرپشن میں پیسہ بناؤں گا وہ سارے کہتے ہیں میں عوام کی خدمت کروں گا تو جو وہ نہیں کرے گا آپ جو مرضی کمال ہیں آپ کو عزت نہیں ملنی چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا اپنی وژن بڑی کر لیں آپ کی وژن ہونی چاہیے جب اللہ آپ کو موقع دے گا کہ ہمیں اللہ نے پاکستان کے اس وقت ہمیں لے کے آیا یہاں کہ ہم نے آج اپنی ذات کا نہیں سوچنا ملک کا سوچنا اپنی میں سے باہر نکلانا ہے بڑا انسان کبھی بھی حج تک وہ نہیں بنا جس سے زندگی خود غرضی اور اپنی ذات کے لیے گزاری ہے دنیا کی تاریخ کسی باہدار, کسی امیر آدمی کو یاد نہیں کرتی کتنے ہندو یہاں اربو پتی ہندو تھے لیکن لوگ گنگا رام کو یاد کرتے ہیں جو انسانیت کا آج آپ چلے جائیں اوپر سے لے کے نیچے تک چلے جائیں ارس کے اوپر اللہ کے صوفی جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی تھی آج بھی چلے جائیں لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ہزار سال سے پہلے وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہوتے ہیں. کیوں کیونکہ عزت اللہ اس لیے دیتا ہے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی جب آپ سیاست انسانیت کی خدمت کرنے پہ چلتے ہیں رائے حق کی پالیٹکس کرتے ہیں تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتی ہے سارے بڑے بڑے جو بھی اللہ کا پیغمبر آیا وہ سارے سیاستدان تھے سب لیڈرز تھے تو کیوں کہ لیکن وہ انسانیت کے لیے آتے تھے اللہ ان کو ساری دنیا کی تاریخ جب تک رہے گی عزت دیتا ہے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری خطبہ ارافات پہ جب انہوں نے ختم کیا تو انہوں نے ایک لاکھ لوگ تھے ان سے پوچھا کہ اللہ کے سامنے گواہی دو کہ میں نے اپنے دیانت داری سے اللہ کا پیغام دیا تمہیں تو وہ پہلے روز سے پھر وہ رپیٹ کرتے تھے پھر دس رو کے بعد جاتا تھا پھر ایسے تو جیسے جیسے وہ پیغام جاتا رہا تو ایک پوری سارے لاکھوں کا مجمع میں آواز اٹھی کہ ہاں نبی آپ نے دیا داری سے اللہ کا پیغام دیا اور پھر وہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا کیوں رونا شروع کیا کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اب انہوں نے اپنی مشن پوری کر لی یہ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے اب یہ ہمارے سے ہمارے ساتھ زیادہ دیر رہیں گے نہیں یہی آپ کی مشن ہے دیکھیں آپ نے اگر عزت کمانی ہے تو جو آپ پالیٹکس کریں اپنی ذات سے باہر نکلا آپ نے اگر اس کو عبادت میں شامل کرنا ہے اپنی آخرت بہتر کرنی ہے ذات سے باہر نکلا ہے نیلسن منڈیلا ستائیس سال اس نے جیل میں گزارے ستائیس سال اور جب باہر نکلا تو جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا سب کو معاف کر دیا کیونکہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تھا وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہا تھا جب فتح مکہ ہوئی انہوں نے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا معاف کر دیا کیونکہ ذات کے لیے نہیں تھے وہ یہ جو ذات کی پالیٹکس ذات میں آتا ذات سے جو آدمی باہر نہیں نکلتا وہ کبھی بڑا انسان نہیں بنتا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ویژن بڑی کریں دنیا کی اس سے باہر نکلائیں کہ میرا ٹیکا ہوگا میرا یہ ہوگا ایک پریس کوٹ ہوگا تو پتہ نہیں تھانے تھا سلوٹ کرے گا اسے باہر نکلائے یہ چھوٹے لوگ ایسی کرتے ہیں بڑا انسان ایسا نہیں سوچتا بڑے بڑا انسان وہ جو اس کی سوچ بڑی ہے ویژن بڑی ہے جس کی تو میں نے آپ کو اس لیے آج بلایا میں آپ کا جو قبلہ ہے نا وہ میں چاہتا تھا درست ہو کیونکہ میں نے چھبیس سال میں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے جس طرح کی تکلیف ہوئی جس طرح کے میں نے دیکھے اسمبلی میں زیادہ تر لوگ دیکھے اپنی پارٹی میں لوگ دیکھے مجھے سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کتنے لوگ دیکھے جو اپنی ذات سے باہر نہیں نکلے ہماری میٹنگ ہوتی تھی اب جی بجٹ کے اوپر ووٹ کر رہی ہیں لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی سب سے جی اچھا جی میرا یہ سکیم کر دو جی میرا ہلکا یہ کر دو وہ کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کے اوپر کرائسس ہے میرے ہلکے میں یہ کر دو تو وہ کر دو اور میں سوچتا تھا کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ ہم کس حساب سے ان میں کووڈ کرونا کا کرائسس آیا وہ تھا ساری دنیا میں وہ کوئی فکر نہیں ہے دنیا میں کر میرے ہلکے میں بس یہ کر دو اور میں ان کو سمجھاتا تھا کہ آپ کی ویژن پاکستان کی ہونی چاہیے پاکستان چلے گا تو آپ آپ کا ہلکا ٹھیک ہوگا میرا ہلکا ٹھیک ہو جائے پاکستان جائے باہر میں تو میں آپ ساروں کو اپنے چھبیس سال کے تجربے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے بڑے انسان بنے ہیں بڑی سوچ لے کے آئیں جب ٹکٹس جو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں میں اپنی داری سے ٹکٹ دوں گا میں آپ کو پوری کوشش کروں گا میں صرف آپ سے ایک چاہتا ہوں کہ جن کو ٹکٹس نہ ملیں خدا کا واسطہ ہے کھڑے نہ ہو جائیں اس وقت نازک موڑ میں پاکستان کی تاریخ میں اپنی پارٹی کو نہ ہرا دیں نقصان ملک نہ کر دیں یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پارٹی آپ میں سے کسی کو نہیں بھولے گی میں آپ کو انٹرویو بھی کروں گا کوشش کروں گا سب کو دیکھوں پھر سے کوشش کروں گا اپنی ایمانداری سے لیکن پارٹی جو بھی ہوگا فیصلہ آپ نے پارٹی کا حصہ رہنا ہے. اور سمجھ لیں کہ آپ آپ یہ جہاد لڑ رہے ہیں یہ سمجھ لیں آپ نے کہ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں آپ کر رہے ہیں اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے اگر ہم اس وقت صحیح معنی میں جد کر گئے ہم اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے اور اپنے بچوں کی اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہم بہتر پاکستان بنا دیں گے بہت بہت شکریہ